بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمصالين السلام عليك يا شيخنا سليمان الملقب بأبو سلطان الرشيدي الذي تم التنزيل على يدك لك مني كل التحية والتقدير والشكر والعرفان بعدد قطرات المطر وبعدد من حج واعتمر أشكرك جزيل الشكر على تعبك معي وعلى أجمل هدية أهديتني إياها وأيضا الشكر الجزيل للخدام بارك الله فيهم وعليهم على مساعدتي أطال الله في عمرك يا شيخنا وبشرك الله بالفردوس الأعلى وجعلك باب مفتوحا في وجه المحتاجين وكلّل الله عملك بالإحسان والمغفرة وجعلك تاجا فوق رؤوس أحبابك لأن عمل المعروف يدوم والجميل دائما محفوظ ولن أنسى وقفتك إلى جانبي ومساندتي شكرا شكرا شكرا كثيرا لك أجرك على الله مشكور وحفظك الله من كل شر بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي الكرام حياكم الله أجمعين أينما كنتم اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد أخوكم الشيخ الروحاني المتخصص بتنزيل الأموال بكافة الأعمال الروحانية ولكن في قناه اليوتيوب قناه حقائق التنزيل الاموال طبعا نذاك نتكلم عن تنزيل الاموال اللهم صل على سيدنا محمد اخوكم الشيخ العلام الروحاني ابرش ابو سلطان الرشيدي حياكم الله والسلطان تومان بارك الله بكم اللهم صل على سيدنا محمد طبعا كما شاهدتم في بدايه الفيديو ما شاء الله تبارك الرحمن تم التنزيل الاموال لاحد الاخوه الإخوة الذين طالبين العمل، الحمد لله رب العالمين، <hesitation> لكن عمله استار ثلاثة يمكن كما جاتهم يعني، أمورو سليمة الحمد لله، آه أنا ما كنت آه يعني أنشر آه الأموال اللي يتم تنزيلها للإخوة الطالبين للعمل، رزقهم الله أجمعين، ورزقكم أجمعين، طبعا لأجل العين، العين حق، العين حق. هو بعض الأخوة يعني يخافون من العين يطلبون مني يعني الحين يتم تصوير الفيديو الفلوس فيديو يطلبون مني يا شيخ نرجعك ما تنشر الفيديو ولا الاسم عليه طبعاً أنا هذه أمانة يعني ما أقدر إني أتصرف من رأسي يعني الحمد لله رب العالمين لكن هذا الأخ بارك الله به الحمد لله يعني هو من حر, من حر رأسه يعني قال شيخ هذا أماني انشره خلي إن شاء الله تعالى لعل خير لي ولك وعلى امه محمد أجمعين بارك الله به ربنا يحميه ويحمي فلوسه من العين من كل شيء بارك الله بكم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طبعا تنزيل الأموال يعني الحمد لله رب العالمين كما ذكرت لكم يستغرق ثلاثة أيام من بداية العمل الحمد لله رب العالمين بعض الإخوة يعني يصلح لهم يصير معاهم بعض الأمور والتعاكسات، طبعا هذا الأمور تصير كيف؟ تصير إخوتي الكرام حين تزغزغ النية، حين تزغزغ النية، لأن أني في بداية بداية الفيديوهات قلت يعني، بالنسبة لعمل تنزيل الأموال يبغى ثقة ثقة، حين أنت تزغزغ النية. حين يصير في شي تدخل سفلي يصير شي يبطل العمل ما يبطله ويصلح يصلح له مادة معينة نرضف بها الخدام لأجل يعني انه يستمر العمل ولكن أهم شي أبغى منكم أنه النية الصافية حين أحد الأخوة يقوم بطلب عمل تنزيل الأموال أبغى منكم يعني رجاءً رجاءً من أخوكم أبو سلطان. تكون النيه صافيه حين تكون النيه صافيه يعني الحمد لله رب العالمين مثل ما يقولون اهل اول صف في النيه ونام بالبريه صف في النيه ونام بالبريه طبعا ما قالوها انا بس الله يرضى عليكم كل شيء مجرب معهم يعني الحمد لله رب العالمين و حمد والشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمه المباركه نعمه تنزيل الاموال وتصلح لكل مسلم طبعا ان كان قرينه متقبل لهذا العمل. إن كان قرينه متقبل لهذا العمل يصلح له. بمعنى كلامي أنه لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلح له العمل. ولكن فئات يعني بعض منهم يعني يصلح له التنزيل على هوا قرينه يعني في مادة معينة رخيصة الثمن يعني. وبعض منهم يكون قرينهم تعبان مرة. يبغى وقت زئبق احمر او ماده اخرى تكون غايه الثمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين على كل حال. اخوتي اخواتي الكرام. طبعا هذه القناه قناه حقائق تنزيل الاموال. هذه اللي نشر تنزيل الاموال لمعرفة عرفت كل محتاج. ما يجب عليه أن يفعله. إن شاء الله تعالى أكون عند حسن ظنكم أجمعين. أبغى منكم بارك الله بكم. اللهم صل على سيدنا محمد. إنكم تدعمون القناة. القناة يعني مثل ما أنتم شايفين. هذه للخير من بمشيئة الله تعالى للخير. لي ولكم. لكل من قال لا إله إلا الله. كل من يبغى هذا العمل. إن شاء الله تكون خير له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.